سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما ما رو این کانال کرپتو فاندر در یوتیوب تماشا می کنید امیدوارم تا اینجا ویدیو لذت بخش بوده باشه مطابق معمود سمت راست پایین تصویر شما لیست شبکه های اجتماعی که ما توش فعال هستیم و می بینید اکثر ویدیو های ما در آپارات و یوتیوب به اشتراک گذاشته میشه و در سایر شبکه های اجتماعی مثل توییتر لینکدین و تلگرام تمامی اطلاعات مربوط به تحولات بازارهای مختلف توی کرپتوکارنسی ارزای ارزهای رو با شما به اشتراک میذاریم توی این ویدیو قصد داریم در مورد استیبل کوین با هم صحبت کنیم و کاربردهای اونو ببینیم. مجموعه ویدیوایی که تهیه کردیم بیشتر در هالوش موضوع معامله گری میگرده و اینکه هدف ما این هست که شما رو با این حوزه بیشتر آشنا کنیم. اگر به این موضوع علاقمند هستیم پیشنهاد میکنم که قبل از هر کاری ابتدا کانال ما رو سابسکرایب کنید دکمه زنگوله رو فشار بدید تا به لحظه از آخرین اطلاعاتی ما با شما به اشتراک میذاریم زودتر از بقیه خبردار بشیم خب این استیبل کوین یا سکه با ارزش ثابت یک کاربرد خیلی خوبی داره برای گران. ما گرانی که داریم توی بازارهای مختلف خرید و فروش میکنیم چه بازار فارکس باشه چه کریپتوکارنسی باشه و بازارها و زمینهای کسب و کاری دیگه این به ما کمک میکنه که از اون فعالیتی که داریم نوسانی که گرفتیم و سیف کنیم و بعد دوباره وارد بازارشیم مستاق این موضوع چیه؟ دقیقا زمانی که شما یه سهمی رو توی بازار بورس میخرید می مد... هم مدت باش هستین سهمی رو بالا یا پایین اونو می تبدیل به پول میکنید پول فیات و این پول فیات نزد کارگزار باقی خواهد باند یا شما انتقال میدین به حساب بانکی خودتون تا اینکه دوباره بخواین یه سهمی رو توی بازار بخرید دقیقا این همین مستاق داره. فقط تفاوتش چیه اینکه شما اگر با یک سننج خارج کار میکنید که امکانه این نیستش که پول بیاد بزنه مثلا بیاد به حساب شما که اگر هم بیاد، کلی کارمز برداشت کردین به شبکه این نقل و انتقال پس شما میتونید نزد کارگزارتون یا نزد صرافی مد نظرتون در قالب استیبل کوین یا تو کیف پولتون استیبل کوین نگهداری و دوباره واردش بشین حتی میتونید اینم میگم همونطور که شرکتم تو کیف پول باشه نه اینکه نزد کارگزار نگهداری کنید امنیتش بالاتر باشه پیشنهاد ما هم حتما کیف پول سرده یعنی از این کیف پولای سخت افزاری خب این مقدمه‌ای بود در خصوص تاریخچه ای که و کاربوردی که از استیبل کوین میتونیم توقع داشته باشیم سال همونطور که می سال 2008 بحث بلکچین مطرح میشه 2009 بیت کوین میاد و این داستان ادامه پیدا میکنه میره جلو بعد که استقبال عمومی به این مسئله زیاد میشه اکتبر 2014 چار... ارزی میاد به نام تتر دلار تتر شاید شنیده باشین اگر میخواین دلار تتر بخرید همینجا بهتون میگم یه ویدیوی در این خصوص تهیه کردیم که این بالا کاردش میکنم حتما ببینید کاربوردی خوبی داره این موضوع رو با هم مرور کردیم من به کارورد اونم میپردازم میخوایم در ادامه تعریف اصلا استویل چی هست کاربردش چیه نمونه های مختلفی از این ارزا رو با هم ببینیم اگر موافق هستین توی این نظرسنجی که سمت راست کنار تصویر میبینید شرکت کنید و پاسخ ما رو بدید که به نظر شما چند تا استیبل کوین توی بازار وجود داره به لحظه ای که این ویدیو داره میشه البته و حدس رو با انتخاب یکی از گزین ها ثبت بکنید تا ببینیم جلوتر آیا درست حد زدیم و در ادامه هم می‌خوایم یه سری وبسایت‌های های مفید و به درد بخورتون رو بهتون معرفی کنم کاربرد استیبل کوین ها در خصوص واریج وس وجه به حساب صرافی کارگزاریه ببینید وقتی که شما در یک کشوری زندگی می‌کنید یا جایی هستید که امکان دسترسی به یک صرافی بینللی یا یه کارگگذاری بین و مللی نداریم مجبی که پولتون تبدیل کنیم به استیبل کوین یکی از راه هاشه ما در روش های خرید کریپتوکارنسی برای شما یه ویدیو تهیه کردیم که توی اون ویدیو دقیقا به این موضوع اشاره کردم که چه, چه روشهایی وجود داره که از این روش ها همین استفاده از استیبل کوین خب پولتون تبدیل می کنید استاییکن اصحایکون. رو می زنید به والدتون نزد اون صرافی ها کارگزاری انگار پول واریز کردی به حسابش بعد یه قابلیت دیگه هم که این استاییکن داره انتقال فرد به فرده شما مثلا برادرتون بستگارتون در یه جای دنیا دارن درس می یا به احتیاج به پول پیدا کردن یا اصلا دارین سفر می کنید میخواین یه مقدار پول پس دستتون داشته باشین استفاده از این استبلکون ها توی ولت هایی که دارید حالا چه کلت باشه چه هات ولت باشه این به شما کمک میکنه که یه مبلغی رو همیشه همراه خودتون داشته باشین جاهای مختلف دنیا ببینید پس یه روش با قول من پیر تو پیر برای نقل و انتقال پول هست خرید کالا و, محصول، کالا و خدمات در قالب محصوله میخوام مثلا یه کتابی بخرم مقاله مقاله‌ای بخرم نرم افزاری بخرم ولی نمیتونم مستقیم پول بزنم احتمالاً با این گیفت کارت‌های آمازون آشنا هستید که میتونم من تو آمازون خرید بکنم اینم همون حکایت ابزارهای مختلفی برای تسریع دسترسی کاربران کریپتوکارنسی در سراسر سر دنیا اصلاً یه مثلا یه جور دیگه نگاه کنیم شما اینقدر حرفه‌ای شدین که حالا دارین یه سری خدمات بر پایه کریپتوکارنسی میدید مثلا یا هر چیز دیگه مشاوره میدین، محصولی میفروشین ام، امکان واریز مستقیم وجه به حساب شما نیست یا اصلا چون ریتیل میفروشین، عدداتون کوچیکه. اصلا این انتقال وجهه به صرفه نیست. طرف مثلا میخواد 30 دلار خرید بکنه، 10 دلار خرید کنه، 50 دلار خرید کنه، 15 دلار بعد هزینه نقل و انتقال بده. اصلا توجیه نداره. دقت کردین؟ پس این سه جا کاربردش اینجوریه. شما آدرس والتتون رو میدیم میریزن به یه حالا روش درست کردن اینکه که مثلا با اون والته چجوری کار کنین، API چجوری بگیرید، درگاه چجوری درست کنین. این همین درگاهایی که شاپرک در اختیار اینکه که حالا یه متفاوت ولی شبیه همونه برای وبسایتایی که دارن آنلاین کار می‌کنن. پس شما تو خرید و فروش محصولات امکان استفاده از استیبل کوین رو دارین. انتقال فرد به فرد یا یکی دیگه در یه جای دیگه, دیگه دنیا می‌خاین این کارا براتون پولی بزنین. یا میخواین واریز وش به حساب صرافی کارگزاری داشته باشین از این استیبل کوین‌ها میتونید به نحو احسن استفاده بکنید خب انواع استیبل کوین همونطور که توی تصویر مشاهده میکنی، تا امروزی که برای شما این ویدیو تهیه میشه چهار مدل متفاوته بعضا هم مدل دوم و سبوم در هم ادغام کردن یا اول دوم ادغام کردن دسته بندی مختلف وجود داره ولی من این چارتار برای شما کامل توضیح میدم فیات کلیترولایز کامادیتی کریپتو و نان کلیترولایز از بندی های مختلفی هست که مربوط به استیویل خوین هاست در خصوص فیات یه ویدیو تهیه کردم این جداگانه که توی کانال میتونید ببینید که اصلا مفهوم فیات چی هرچند که در ادامه این ویدیو متوجه خواهید شد ولی وجه توضیحات یه مقداری عمیق‌تره بریم دونه دونه اینا رو ببینیم این فیات و کامودیتی مدل مدل سنترلایزه یعنی استیبل کوین هایی که توی مرکز توی در یعنی کنترلش با یه ترت پارتی یه جا متمرکز شده در صورتی که کریپتو و نان کلاترالایزا دیسنترالایزن یعنی متمرکز نیستن ببین داریم به یه جایی میرسیم که طرف داره خلقه ارزشی میکنه که حتی دیسنترولایزه حتی دیگه چیزی به نام بانک مرکزی وجود نخواهد داشت این تفاوته به خاطر تغییراتی که تکنولوژی داره به وجود میاره و حالا ما میبینیم بعضا مقالات مختلف میبینیم و می اصحار نظر آدامی مختلف رو میبینیم که نه این مثلا کلابرداری فلان رو به همون این مجریان داره میره و متوقف نمیشه مگر اینکه ما خودمون رو بخواییم تطویق بدهیم و از فرصت استفاده کنیم خب همونطوری که توی این شکل میبینید پایین یه این دلار رو شما میتونید تبدیلش کنید به کوین Coin Gmini پاکسوز سوز ترو یو تتر و ارزای مشابه که به شما امکان دریافت خدمات متنوع رو در بازار کریپتوکارنسی و بر بستر بلاکچین فراهم کرده هر کدوم از اینا رو بخوایم بریم جلو رو براتون بدم فقط قبلش این که مزایا و معایب این استیبل کنه چیه من از مزایش میتونی به هزینه کم تراکنش یعنی اصلا غیر قابل مقایسه است شما یه پول از اینجا میخوایم بزنید به فرض به کانادا حالا با شرایط فعلی ببینید مثلا یه صرافی چقدر کمیسیون داره میگیرد در سایت اسبریکون میخواین ارسال بکنید اون بر نقد بشه چقدر هست ما بسیار پوینتره بدیهی معاملاتش سریع و امنه یعنی به لحظه شما همین الان الان به الان میتونید یعنی اینقدر زمان کم پول منتقل میشه کارمزد بسیار کمی داره انتقال داره به صورت دیجیتالی انجام میشه و قرار هوشمند برای محافظت از طرف همه طرف اینه یعنی بعضا توی این بستر سنترالایزی, سنترالایزی که در مورد استبلکانا گفتم یه توکن میاد قرار میگیره و اون توکنه داره این کار انجام میده و این توکن سرعت نقل انتقالاتو بالا میبره خب از معایبش میتونیم به بازدهی کمتر اصلا این کوین برای سرمایه گذاری تیز نیست که مثلا بخری نوسان بگیری ازش بفروشی یکی دو روزه بله بلند مدت در صورت بی ارزش شدن پول فیاتی که تبدیل کردین به این استیبل کوین آره قابل استفاده است اما برای کتاب مدت فایده ای نداره نوساناتش محدوده در ادامه با هم می‌بینیم چند تا وبسایت مرتبط با این موضوع رو حتماً نیاز به یه ترت پارتی داره این وسط تو مخصوصاً سنترالایزر حساب رسی لازم داره چرا چون مثلاً رو فیات کامودیتی اومدن یه چیزی رو معادلش گذاشتن و محدودیت مخاطبین هم داره. یعنی هنوز شما که الان دارین اینو میبینین من بهتون تبریک میگم به خاطر اینکه یه قدم بزرگ تو زندگیتون برداشتین اومدین با یه کانسپت جدید دارین حتی عقلش اینه که داری حرفای من الان گوش میکنی این خیلی خوبه تا اینکه حتی آدم‌هایی هستن که وقتی اینو باشون مطرح میکنیم یه علامت تعجب بزرگ رو سرشون و با کمال احترامی که ما براشون قائل هستیم هنوز نیومدن در مجموعه کریپتوکارنسی حتی مطالعه بکنن چه برسه دل بکنند که این از معایبی و محدودیت‌های مربوط به استیل کوین هست خب در خصوص فیات پول فیات کولاترالایز یعنی پول فیات دلار یورو یوان پوند به عنوان وسیقه این کوین قرار گرفته. یعنی یک کوینی وجود داره مثل USDT یعنی دلار تریا یا True USDT که میاد میگه هر کدوم از این یه واحدایی من معادل مثلا یه دلاره اونورم معادله این باید یه چیزی وسیقه گذاشته باشه مثلا یه دلار یا بیشتر از یه دلار بذاره که نوساناتش محدود بشه خب پس بحث تبدیل ارز به استیبل کوین هست توی فیات کل... کلاترولایزا وسیقه قرار گرفتن پول فیات بعد مثلا این استیبل کوین همیش که توی ردیف دوم دو میبینید بین فیات و کریپتوکارنسی قرار گرفته یعنی تسهیل کننده تبدیل پول فیات به کریپتوکارنسی است. یعنی فیاتر رو میتونید مستقیم به کریپتو بزنید ولی این خیلی مرسوم استیبل کوینه از مذایهش میتونید به درک آسان ترش بپردازیم وقتی که بر اساس مثلا میگیم هر یه دونه این معادل یه دلاره یا, یا یوروه و ارزش ثابت بدون نوسان یعنی اینا همه توی محدد خیلی مح... بسته ای نوسان دارن و دوچار هیچ داریم موارد مثل UST که اومد و یه ادعایی کرده بود سال 2017 اگه اشتباه نکنند یه دفعه بازار به همریخ بیعتماد شد نسبت بهش اما نه خیلی ثابت میره یه کولیریشن قوی داره با, با قول معروف نوسانات گذشتهش جهتش مشخص و کوریلیشن معکوسی هم داره با بیت کوین در خصوص این ذریبه همبستگی ویدیویی ساختیم توی کانال قرار دادیم که پیشنهاد میکنم اون رو ببینید برای معاملگر گرا بسیار با ارزشه وقتی که حالا این اس ای کنه شما میخواین تبدیل مثلا بیت کوین به اتریوم انجام بدید یا ریپل انجام بدید به یه ارز دیگه به داش کوین این کوریلیشن خیلی با شما حرف میزنم اونایی که معاملگر گر ای هستن این زوج ارزایی که حالا تو فارکس دارن استفاده می‌کنن دقیقاً متوجه منظور من هستن شما اگه میخواین من به موضوع آگاهی کاملی ندارم و می‌خوام یه مواری بهش اشراف پیدا کنم، پیشنهاد می‌کنم ویدیو رو حتماً ببینید. ماویه باشم که همونطوری که اشاره کردم بحث اینکه که یه ترت پارتی میاد این وسط قرار می‌گیره، مثلا اوراق سکوکی که شما توی بورس می‌بینید که یه ضامن میاد این وسط قرار می‌گیره، این هم یه ترت که عملاً بین کسی که داره این اسیکون رو پابلش می‌کنه و اون کسی که دارن می‌خرن قرار می‌گیره. و نیاز به حسابرسی هم داره. از مدلش همونطوری که اشاره به یو این تی آخرش به معنی تتره دلار تتر میشناسنش توی بازار ایران و تي يو اس True هم ترو ترو دلار هست خب کامودیتی کالا اکثرا اومدن از فلزات گرانبها به عنوان پشتوانه استفاده کردن مثل طلا uh, و اومده مثلا گفتن یه توکن معادل یک گرم طلا و همون داستان پول فیات بود که خدمتتون توضیح دادن که اومدن ببینید این چرخها ها هی این لباس های دیگه یه مدتی مدن بعد ده مده میشن بعد مثلا سا چند سال بعد دوباره چند ده سال بعد دوباره این همون را مد شده این دقیقا همینه اومده این کوین را بر پایه یه کامدیتی گذاشته که طرف مقابل چون تنجبل براش مسئله راحت در درک میکنه و خب برحال از اون دارن عنوان یه روش تامین مالی استفاده ایم. از مزایاش میشه با پشمونه قابل درک و لمس اشی شرکت که توضیح دادم نقشه‌بندی بالاه و ثبات قیمتشه درسته توی بازارها بازار جنین نوسان داره اینا این یک توکن معادله یک گرم طلا رو این توکنه رو مثلا میان یه ارزشی براش در نظر میگیره و اون پشت هم میان یه مقداری حالا با روش های مختلف هج میکنن که این توکن خیلی بالا پایین نشه که قابل استفاده باشه و بعضان هم نمیکنن این کارو به عنوان یه روش سرمایهگذاری درشت در نظر میگیرن طوری که شما اگه مثلا طلا بگیری تو خونه نگهداری یا بری تو بانک بذاری تو فیزیک گرفتی حمل و نقلش نگهداریش اینا هزینه داره و ریسک داره اما این کوینه که رو حواست دیگه یه کده شما این کدو میگیری و هر جای دنیا ازش میتونی استفاده کنی به کسی دیگه منتقل کنی معایبش مت، متمرکز بودنش هست وجود ترت پارتی یعنی دوباره یک کسی دیگه بعد بیاد تو اون انباری که مثلا یا اون خزانه ای که این ها قرار گرفته دوربین بذاره لایب مثلا پخش بکنه همه نگاه کنن هر موقعی که میخوان خیالشون راحت بشه این طلا وجود داره و و و و از همه مهمتر نیاز به حساب رسید دارید دیجیکس گلد یک نمونه ای از این هست که در ادامه با هم بهش میپرسیم خب از الان فیات کمدیتی رو دیدیم و در ادامه کریپتو رو می کریپتو میشه همون بحث کریپتوکارنسی ارز فیات رو به کریپتوکارنسی تبدیل میکنه میان مثلا به فرد با ضریب دو می مثلا دو برابر ارزش اون کوینی که میخوان بذارن میان پشتش کریپتو می چون نوسانات این زیاد هم هست که معادلش مثلا این کمتر، نوسان کنه از نظر ارزشی سوادی از ردم ارزهای محتوایی همون ارز دیجیتال که البته ما تاکیدون به همون واژه رمز ارز ولی غلط مصطلح ارز دیجیتال یه ویدیو هم در مورد این تایید تا تا کدم پیشنهاد می کنم اونم ببینید یه سوادی از این تشکیل میدن و از مزایاش میتونیم ببینیم دیگه اینج طرف پارتي وجود نداره یعنی عامل سوم یه شخص سالسی وجود نداره شرکت وجود نداره که بیاد بررسی کنه حسابرسی هم نمیخواد چرا چون همه چی روی تابلو مشخص و قابل درک. از معایبش میشه نوسانات زیادش رو در نظر گرفت بعد در صورت وجود سواد رمز انتخاب این کوین مورد نظرتون که بر پایه کریپتو تشکیل شده این اسبیلکن منظورمه یه مقا سخت میشه بس شدن یک ارز و تبعات می دیدیم که مثلا یه دفعه یه اتفاقی میافته یه دونه از این crowdfunding ها بود اگر اسمش یادم بیاد خدمتون بگم که چند سال پیش جزو کوینه بالا هم بود یه دفعه اعلام برشه کسی تموم ترمو شد رفت کلیاده هم باید بخ کرد bit shares و DAO دو تا از چیزهایی هستن که اسبوی کنهایی هستن که تو برپایی کریپتو collateral که عملا شبکه شون decentralize دقت بکنید که اگر استیبل کوینی گرفتین که بر این پایه هست بعضی از سرافی ها یا فقط همون صرافی که این توکن و استیبل کوین رو به وجود اوورده میتونه براتون نقدش کنه به پول فیات یا مثلا به کریپتوهای خاصی که مد نظرتونه این محدودیتش در نظر داشته باشین قبل از اینکه میخواین خریدی انجام بدین و در ادامه هم بحث non collateralize که مثل بانک مرکزی به افزایش کاهش توکن اقدام میکنه وسیقه ای هم نداره پشتش یا اعتبار همونی که یه تبدیل بعد از 50 سال دلار بدون پشت تبدیل به استاندارد شده این هم همینطوری هم مذایاش نواسان محدوده برنامه برای کنترل محدود نواسان داره یعنی این بانک مرکزی اگه مثلا پایین و بالا بشه این ارزشش میتونه خودش با ورود و دخالت در ارزش این اسبکن اونو مهارش بکنه از معایبش बारे بحث ترت پارتی وجود داره و تغییر استراتژی که میتونه دارندگان کوفاندر و فاندری که مربوط به راهاندزی سبل کوین بر خودشون در نظر گرفته استراتیشون هایی تغییر بودن همه همشه به فننا رفته به کوین هم یکی از این موارد هر کدوم از این هر ریسک داره و آدم ها بر اساس ریسک پذیریشون میان این کار میکن پیشنه میکنم یه تست BTتی بزنید بعد نیست بعضی آدم ببینه که اصلا دینهش به درد این بازار پرنواسان میخوره که ورود کنه یا نه خب ما اومدیم با هم، خوب ما اومدیم چارت روش مختلف در خصوص استرکانال رو دیدیم بر پایه فیات بود بر پایه ا بود بدون اصلا بحث وسیقه بود و بر پایه مجموعه از این کریپتو خب ساده ترینش همون بر پایه فیات پول فیات هست که یه ویدیو در خصوص خرید تتر در داخل ایران با کارت شتابی تایید کنیم پیشنهاد می کنم اونم ببینید اگه براتون جذاب این مسئله و همونطور که خدمتون در ابتدا گفتم بحث وب سایت های مفید هست یه سه تا وب سایت با همین هم آدرس الان با هم آدرس ها یادداشت بفرمایید که اونجا یه سری اطلاعات به درد بخور به ما میده. بریم سراغ وبسایت ما. اولین وبسایت وبسایت cryptoslate.com هست همونطوری که می دیی همچین صفحه ای داره و شما اگر بیاین روی کوین وسیین یه همچین صفحه این باز میشه دستونندی های مختلف داره مییم رو استیبل کوین میزن. سوالی که در ابت ازتون پرسیددن تعداد استیبل کوین ها بود که الان میتونیم ببینیم که چه تعداد استیبل کوین در کل بازار وجود داره تا که می بینیم رای تتر هست با مارکت کب 4.6 میلیارد دلار و با ارزش صیز و افاد یعنی کم انقدر نزدیک به دلار هست این اسکرول کنیم که بیایم پایین بله چهل تا کریپتوکارنسی هم که اینجا می بینید دیس of 40 سیبل uh, کوین uh, وجود داره توی دنیا که اگر درست حد زدین که بهتون تبریک میگم uh, خب uh, هر کدوم از اینا رو شما میتونید روش کلیک بکنید مثلا من رو همون تتر که کلیک بکنم uh, نکته که برای شما های زهمیتی که اوکی من از اینجا مثلا از یه صرافی که خرید کردم بعدش چی کار کنم کجا طرف مقابلم میتونه بره نقدش کنید یا خودم کجا میتونم نقد بکنم من الان روی یکی از این کلیک کردم حالا روی USDT کلیک کردم تا این صفحه باز به شما لیست اکسچینجراش هم معرفی میکنید یعنی جایی که شما میتونید اینو تبدیلش کنید به پول فیات و خب برس میبینید مجموعه از اونجایی که شما میخرید تا اونجایی که میخوایید تبدیلش به فیات بکنید براتون کامل مشهوده خب همونطور که میبینید در خصوص تتر این صفحه واز شد شما این پایین میتونید نوسانات این را رو یک ماهی گفته من مثلا میتونم بزنم آل نوسانات از ابتتا تا به امروزش رو ببینید حتی میتونید این پایین این دامنه نوسان رو محدود بکنید سمت راست هم توتال افل کمیتی رو میتونید پیدا کنید و توی شبکه اجتماعی دنبال بکنید حالا من این بازار خیلی بزرگ در نظر گرفتم یه خودده کمترش بکنیم نوسانات رو می بینید چهجیه رفتود بالا اومده بود پایین حالا مثلا اومده حدود یه دلار و همطور می نوسان داره این یه کوش مستقیم و قوی با بیت کوین داره اسکول کنیم بیایم پایین میبینید که اطلاعات کامل تری در خصوص شرط این بازار داره در اختیارمون ما میذاره و همینطور که میبینید اومده کامل بر ما توضیح داده که داستان چی به چی هست اینجا هم توی کوین کودکس میتونیم روی قسمت مرک کلیک بکنیم روی استیبل کوین که بزنیم وارد صفحه مربوط به این کوین ها میشیم به راحتی شما میتونید توی یه نمودار یه نسبت به این چلتا داشته باشین حدودا که چه نوساناتی در بازه زمانی داشته و حتی توضیحاتی هم درباره لیست این استیبل کوین ها در اختیار شما قرار میده همونطوری که در نمودار مشاهده میکنید رو هر کدوم که وایسید حالا تو هر نقطه ای که در نظر بگیرید میبینید که مثلا قیمت هر کدوم به چه صورتی و چه نوساناتی داشته خب تو همون کوین کدکس که براتون توضیح دادم شما میتونید اسکرول کوین پایین مثلا روی روییتی کلیک بکنید صفحه ای که باز میشه کلیه اکسنج هایی که با این استیبل کوین کار میکنن شما میتونید ببینید بعضا هم اینجا امکان این وجود کم استریید نو بزنید و شروع کنید مثلا معامله کردن براتون این کار رو، انجام میدن و اینکه ویوال بزنید مثلا کراکان یکی از معروف است که تو این حوزه داره کار میکنه حالا دیگه لیست کاملش رو میتونید ببینید و اوکی اکسچنج همونطور که میبینید اینجا حضور پر رنگی داره. پس شما ده دق اینکه حالا خریدم کجا نقدش کنه و چیزیج تبدیلش بکنه هم ندارید. در آخر هم این بیت کوین مارک اطلاعات بسیار خوبی رو در اختیار شما میذاره که مسئا، بیت کوین اکسچنج ها ماینینگ ها تریدینگ ها استاک ها ای تی ای تی خیلی چیز جالبیه حالا تو امریکا سال‌هاست که درگیرن سر این مسئله سیک اجازه بده که اینا فعالیت بکنن به صورت رسمی حتی به دو بورس بتونن معامله بشن که تاثیر بسیار زیادی روی قیمت در آینده خواهند داشت و اینجا میبینید که حالا اطلاعات کاملی رو زمین پشت این سایت هم مشاهده بفرمت امیدوارم که از ویدیویی که براتون تالی کردیم تا اینجا لذت برده باشی و با لایک کردن این ویدیو و اشتراکش در سایر شبکه‌های اجتماعی ارسالش برای دوستاتون از ما حمایت می‌کنید و اگر تا الان سابسکرایب کانال ما نشدین پیشنهاد می‌کنم همین الان این را انجام بدید دکمه زنگوله رو فشار بدید تا از ویدیوهای دیگه‌ای که براتون تهیه می‌کنیم به لحظه و زودتر از بقیه در جریان قرار بگیرید دو تا از ویدیوهایی که مرتبط با موضوع هستن و اینجا برای شما قرار دادم میتونید از اینا استفاده بکنید با کلیک کردن روی اینا میتونید اونها را مشاهده بکنید امیدوارم که مورد پسند واقع شده باشه ممنون که تا اینجا ما رو دنبال کردید خدا نگهدار